یا جب بہت زیادہ منوسلوا اتر رہا ہوتا ہے آسمان سے جب بہت زیادہ سسٹم میں مار رہی ہوتی ہے تب بھی پتا چل جاتا کہ اس کی کتنی ہے اور جب بہت زیادہ خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں نا تب بھی انسان کی کمٹمنٹ اور اوقات پتہ چل جاتی ہے تو اس لیے زندگی عہدے اور وادوں کا نام ہے زندگی اپنے آپ سے اپنے رب سے کیے ہوئے کا نام ہے اللہ کہتے ہیں نا ویزا خزنا جب ہم نے بنی اسرائیل سے مساک لیا عہدے لیے وادے لیے ہم نے ان سے وہ مکر گئے انہوں ان نے کہا سمے نہ ہم سنتے ہیں مگر ہم نافرمانی کرتے تو ہماری امت کو اللہ کے نبی نے یہ کل ہماری امت نے نبی کو یہ کل دیا کہ ہم یہودیوں والی بات نہیں کریں گے جب ہم پر کمانڈز آئیں گی ہم پہ احکام آئیں گے آسمانوں سے ہم کہیں گے سمے انا واتا نہ اللہ ہم سنتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں ہمیں بہت فرق ہے ہمیں یہودی مناسب ہمارے برابر بھی نہیں آتے تھے ایک زمانے میں کمٹمنٹ تھی ہماری کہ اللہ کی بات آ گئی ہماری کمٹمنٹ ہے ہم اپنی جان بھی دے دیں گے وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے تو دو پٹھے جب لڑتے ہیں نا آپس میں موت کا ڈر جو ہے نا وہ فائنل وہ وہ ڈسائسو فیکٹر ہوتا ہے لوگ مجھے پوچھتے ہیں بھائی آپ دو لوگوں کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں یا کسی پارٹی کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں یا ملکی پاوروں کو بھی اینالائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کس لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی یہ دیکھنے کی بات ہے وہ مرنے کے لیے کتنا تیار ہے اور مارنے کے لیے کتنا تیار ہے اینڈ میں بھائی ہم کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ ہر تحریک کی ہر تحریک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مذاکرات افام و تفیم اچھا ڈائیلاگ انٹلیکچل آرگیومنٹ ریشنل آرگیومنٹ علمی فکر فکر کے ساتھ بات کو ختم کرے مطلب کوئی اگر میرے گھر باندھ تک بھی آئے گا نا میں پچاس آپشن رکھوں گا آگے سے لڑنے سے پہلے اور یہی آپ کا دین ہے یہی اسلام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے جب تک لڑو جب تک کہ فتنا ختم نہیں ہو جائے اگر فتنا ختم ہو رہا ہے تو پھر تلواریں اٹھانے کا شوق تھوڑی ہم منڈیاں کاٹنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں دنیا کے اندر ہم تو وہ ریگولیٹ کرانے کے لیے ہیں جو اللہ نے ہم سے ایکسپیکٹ ہمیں ڈیمانڈ دی اپنی کہ بھائی یہ کرواؤ من, یہ, کروا, یہ منواؤ دنیا سے اس میں ان کا بھلا ہے انہیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن تم منواؤ تم کرو تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ مقصد لڑنا تھوڑی ہے تو جب سارے مذاکرات افام و تفیم مطلب جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جب وہ نہیں ہوتا پھر لڑتا ہے آدمی پھر لڑتا ہے پھر آدمی کہتا ہے اور یہ سارے معاملے میں ایک قوم کو ایک ملک کو ایک نظریے کو ایک نیشن کو مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے یہ مرنے کے لیے تیار کرایا جاتا ہے قوموں کو بم کی بات نہیں کر رہا میں یہ بات سمجھے کوئی میری تق... ان باتوں سے کہ شیخ صاحب نے سوئسائڈ بمبنگ ہلال کر دی ہے نا اس بلدہ. قوموں کو آ... قوموں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہائر کاسٹ کے لیے تیار رہے دیٹ سیٹ جب اس قوم کے اندر یہ دنیا پرستی سلیبس میں کریکولم میں ٹی وی پہ میڈیا پہ دنیا ہر جگہ اس کو یہ سکھائی جا رہی ہے دنیا, دنیا دنیا دنیا دل میں ڈال کے دنیا نہیں دنیا سٹڈی کی جاتی ہے دل سے باہر نکال کے دنیا کونکر کی جاتی ہے دل سے باہر نکال دنیا پہ لیکچر اور بھاشن دیے جاتے ہیں دنیا باہر نکال کے کہ بیٹا یہ ہے کچھ نہیں تو نے سے امپریس نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ان کے شہروں میں جاؤ گے نا ان کے شہروں میں جاؤ گے ان کی بڑی بڑی دیواریں اور قلعے دیکھو گے تو اس سے غرر میں نہیں چلے جا. دھوکے میں چلے جانا ان کو دیکھ کے اپنی اصل پہ رہنا تو آئی واز ڈسکسنگ ڈیز وتھ مائی فرینڈ میری دوستوں سے بات چل رہی تھی کہ یہ جو انٹیگری شروع انٹیگریٹی ہوتی ہے انسان کی جو اسے قائم رکھتی ہے بھائی پہلے تو غریب تھا فقیر تھا درپیش تھا اب دنیا کا فاتح ہو گیا تو اب کیا کرے گا اب کیا کرے گا اب تو دنیا ماننا شروع اب تو بڑے بڑے لوگ جو 20-20 سال سے اگنور کر رہے تھے اب وہ سروں پہ بٹھائیں گے تو انٹیگریٹی رہے گی حضرت عمر کا یہاں میں ایک مثال دوں گا اللہ میری اوقات نہیں ہے بات کرنے والی لیکن بہرحال ہیں تو ہمارے رول ماڈل سے نا وہ جب انہوں نے شام فتح کیا نا تو آحضرت عمر اس ٹائم پر دو تہائی دنیا فتح کر چکے تھے کنگ آف ٹو تھری ولڈ خلیفہ دا بگسٹ مین آن دا پلانٹ تو سات پیوند لگے ہوئے تھے سات آٹھ پیوند لگے ہوئے تھے جبے کے اندر اور پیوند تو تھے یا نہیں تھے لیکن آپ کے پاس ایک اونٹ تھا ایک غلام تھا آدھا راستہ اونٹ چلتا آدھا راستہ غلام چلتا حضرت عمر نیچے اٹھ چلتے تھے کہ جب شام کے گیٹ پاس آ رہے تھے انہوں نے چابیاں ہینڈ اوور کرنی تھی تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ہم شام سرنڈر ایک شرط پہ کریں گے کہ آپ کا آپ کا چیف چیف آئے گا آپ کا آپ کا بادشاہ آئے گا آپ کا رئیس آئے گا ہمارے پاس آپ کا خلیفہ آئے گا تو حضرت عمر خود گئے لوگوں نے منع بھی کیا تھا آپ مسجائ کی چال بھی ہو سکتی ہے رومیوں کی یہ بڑے ڈیش قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو حضرت عمر کا جب وہ ایسے ایسے وہ گیٹ کرا قریب آ رہا تھا نا تو حضرت عمر کے غلام کو نا شرم آ گئی اتنا بڑا آدمی ہے اور میں گلاب ہوں میں جو حضرت عمر کو اس نے کہا آپ حضرت آپ اوپر آ جائیں یہ رومی ہے یہ بہت پاورفل لوگ ہیں ان کے یہاں تو بادشاہ آتا ہے آگے پیچھے گھوڑے اور یہ لمبے لمبے چیریٹس ہوتے ہیں آپ کس کس درویشی میں جا رہے ہیں آپ آگے तो उन्होंने कहा अगर तू जो है ना नबी का साबी ना होता है या हमारे दौर का ना होता है तो मैं तुझे इस बात के ऊपर तेरा मैं असर कर देता यहां पर तो देट्स हाउ उनकी वो इंटेग्रिटियाँ जानी बदली जब दुनिया की सुपर पावर उनके पास गिर गई उनके उसूल नहीं टूटे उनकी वो चालें नहीं बदली जो आपसे वसलम ने तैयार की थी उनके लिएकर दर्ल्ड अल्लाह के नबी ने वो त्यार किया था भाई तुमने दुनिया में अपना किला मनवाना है تم نے اپنا قلعہ منوانا ہے دنیا کے اندر ابھی آج تمہیں نہیں مل رہی وہ ریسورس آپ نے 23 سال لگائے صرف دو شہروں کے بیچ میں لیکن آپ وسلم جانتے تھے کہ میری ٹیم میرا اسکواڈ جائے گا پوری دنیا میں تو آپ کو تیار کیا تھا کہ جب تم جانا نا جانے سے پہلے بھی امپیکٹ چھوڑنا جانے کے بعد بھی امپیکٹ چھوڑنا اس کی مثال لے لیں کہ جب بن مقاص کو حضرت عمر نے بھیجا مصر کے لیے مصر کے لیے ایجپٹ کے لیے تو انہوں نے ان کو ایک لیٹر بھیجا بڑی ایکسپیکٹیشن چل رہی تھی تھیں بن ولید رومیوں کے ساتھ لڑے ہیں کادسیہ چل رہا ہے یرموک چل رہا ہے مطلب مسلمانوں نے کوئی چھٹیا ہی کوئی شے نہیں پوری دنیا کے اندر چلے گئے مسلمان کہ نہیں بھائی پاس ہمارے پاس ہائر آئیڈیالوجی ہے ہمارے پاس ہائر ویژن ہے تو انسان اپنے آپ کو جو ایک ہائر بینگ مانتا ہے نا وہ اللہ کہتا ہے نا ان آکرمکم ان دلّہ یتقا کو کی بنیاد پر تم اپنی سپریورٹی کلیم کر سکتے ہو کسی تکوے کی بنیاد اللہ کے نزدیک سپریورٹی کا لیول تکوا ہے پیسہ مال دولت انگریزی انگلش کنگلش یو فور شو فو ڈگری شگری کچھ نہیں ہوتا تکوا ہے تکوا ہے تو بھائی جان اللہ کہتا ہے کہ تو سپریم بینگ ہے تو سوپر ہے اگلے کے مقابلے اکرم اکمل اکرم یعنی باعزت جو ہے وہ تقویٰ ہے انہوں نے وہ چیز جب خون میں اتار لی پریکٹس کر لی وہ تو تیار, تیار نبی سیم کے بھائی تو تیار تھے तो तैयार थे जाने देने के लिए उन्होंने तो, तो अपने नबी की बात को मनवाना था दुनिया के अंदर दे वर सो कॉन्फिडेंट ऑन दिसे तो कह दो छोड़े मुझे और मैं जाके इंपैक्ट करू मैं तैयार हूं मरने मारने के लिए अगर मेरे, मेरे आइडियोलॉजी को, को आया बाकी हम प्यार से बात करेंगे हमें दावत तबलीग करने हमने, अपनी, हमने अपने उसूलों से अगले को गिरा देना ہماری آئیڈیالوجی اتنی زبردست ہے آج مسلمان جو منوا نہیں رہا نا کیونکہ وہ ہمارے سینس ہی نہیں ہے کہ کون پالیٹکس کھیل رہا ہے ہمارے خلاف کون پروپیکنڈے کر رہا ہے کس کو جواب کیسے دینا ہے کس کو جواب... وہ اتنے سیانے تھے ماشاءاللہ سے ان کو سب پتا تھا وہ نہ وہ نہ اس طرح کے تھے کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ بالکل اس طرح کے, ہو کے کہ بالکل ایک ہی... منہ